Chodrně za vojáčka nabráli, moje vlásky na krtičko striháli, moje vlásky hej hej, na koleda padáli. A jama mká, jí